جی زین محترم آج دکھ کی بات سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم سب جو ہے نماز سے قرآن سے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بہت دور جا چکے ہیں حقیقت بات ہے اور اگر ہم میں سے کوئی بندہ مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے نماز پڑھے تو وہ کہتا ہے کہ جی میں نے نماز پڑھی مجھے لذت نہیں حاصل ہوئی میں نے نماز پڑھی مجھے سکون نہیں ملا مجھے وہ جیسے سکون ہوتا ہے نماز پڑھنے کے بعد بندے کو اطمینان قلبی نصیب ہوتا ہے کہ میں نے نماز پڑھی گئی اور مجھے لذت بڑی آئی گئی مجھے سکون بڑا ملا گیا اطمینان ہوا گیا تو وہ چیز ہمارے درمیان نہیں ہے آج اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے اس کو بخار ہو یا کوئی اور مرض ہو تو بیماری کی حالت میں انسان کو کھانوں کے ذائقے بھی اچھے نہیں لگتے حقیقت بات ہے جس کو بخار ہو اس کو کھانے کا ذائقہ اچھا نہیں لگتا ایسے کہ آج اگر ہم نماز میں وہ چاشنی اور وہ لذت نہیں پا رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے گئے جس طرح بخار کی حالت میں کھانے لذیذ نہیں نہ لگتے ویسے ہی گناہوں کے اندر اگر ہم لت پت ہو کے نماز پڑھنے آتے ہیں تو ہمیں وہ لذت نصیب نہیں ہوتی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہمارے رات دن اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ہر چیز میں جہاں مرضی آپ دیکھ لیں میرے بھائیو گناہ ہی گناہ ہے ہر جگہ پر اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی گئے اور یہ صبح کی نماز میں ہر وقت یہ کہتا رہتا ہوں کہ بھائی صبح کی نماز میں ہمارے نمازی بہت تھوڑے گئے ہوتے ہی نہیں ہیں اور یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنغا آپ اس حدیث کو روایت فرماتی ہیں کہ حضور پاک لہی صلاحت وسلام کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے میں نے خود سنا جس حدیث کے یہ الفاظ ہیں اس کا مفہوم ہے کہ صبح کی نماز کے وقت فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے گئے اور اپنے ہاتھ میں نہ بڑے بڑے تھال اٹھائے ہوتے ہیں اور اس میں بندے کا نصیب لے کر آتے گئے وہ صبح کی نماز کے وقت بندے کا نصیب لے کر آتے گئے تو وہ صدائیں لگا رکھے ہوتے گئے کہ ہے کوئی مرد مومن جو اپنا نصیب لے لے ہم بانٹنے آئے ہوئے ہیں کوئی بندہ جو رب کی رحمت لوٹنا چاہتا ہو ہم لے کر آئے ہوئے گھر لیکن افسوس ہم جیسا گناہ گار بندہ ہم جیسا بدبخت بندہ مزے کی نیند میں سو رہا گیا نہ نماز کا پتہ نہ قرآن کا پتہ تو پھر دیکھے نا میرے بھائیوں پھر ہمارے گھر میں بے برکتی نہیں آئے گی کی تو اور کیا ہوگا رزق جب تقسیم ہو رہا ہر اس وقت تو ہم سب سوئے ہوئے گا اٹھ فریدا ستیا جھاڑو فیر مسیط اٹھ فریدا ستیا جھاڑو فیر مسیط تو ستا رب جاگ دا تیری ڈانٹے نال پر تو سوتا رب جاگ تیری ڈھاڈے نال پریت پر دیکھو نا میرے بھائیو اگر ہمارا کوئی پیر بھائیو یا میں کوئی سیاسی بندہ ہوں اگر میں نے اپنے چاہنے والے کو بلایا یا میں پیر ہوں یا میں پیر کا مرید ہوں ساتھ میرے ایک اور بندہ ہے پیر بھائی ہے میرا اگر اس کو پیر صاحب بلائے اور وہ کہے کہ یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس کو پیر صاحب بلائیں یا اس کو بڑا کوئی سیاسی بندہ بلائے کہ یار ذرا بات سننا میری یا کوئی وڈیرا بلا لے وہ کہے جی میرے پاس ٹائم نہیں آئے تو وہ جو پیر ہوگا نا وہ کہے گا اچھا تیرے پاس میرے لیے ٹائم نہیں ہے تو آج کے بعد میرے پاس آنا بھی نہ تو اگر کوئی سیاسی بندہ ہمیں بلائے ہم نہ جائیں تو وہ کہے گا کہ بھائی آج کے بعد مجھے اپنی شکل نہ دکھائی اگر کوئی وڈیرا کہ یار ہماری فلاں تاریخ کو ہماری کوئی دعوت ہے ہم نے کوئی پروگرام رکھا ہوا ہے آپ تشریف لے آنا ہم نہ جائیں تو وہ وہاں پر جو ہے نا ہمارے ساتھ اظہار اللہ تعلق کی ہی کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ وہ اس طرح پیش آتے ہیں کہ یار تُ نے میری بات نہیں نہ مانی تو وہ جو ہے نا ذرا غصہ کرتے ہیں چلو کوئی نہیں اگلی بار پھر بلایا تیسری بار چوتھی بار جب چار پانچ مرتبہ اس کے بلانے پر ہم نہیں نہ جاتے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی کے بعد مجھے بلائی تو آج کے بعد مجھے اپنی شکل بھی نہ दिखाई پیر ہو تو اگر اس کا ना نہ جائے تو پیر کہتا کہ بھائی آج کے بعد میرے سامنے نہ آنا سیاسی بندہ ہو اگر وہ آپ کو بلائے آپ نہ جائیں تو وہ کہتا ہے کہ بھائی آج کے بعد تیرا میرا رشتہ تعلق ہر چیز ختم تو بھائی اگر ہم کسی بندے کے پاس نہیں جاتے وہ ہم سے تعلق ختم کر جاتا ہے تو میرے بھائی ذرا یہ تو سوچو پانچ وقت اللہ رب العزت کے گھر سے صدا آتی ہے حیا علیہ صلاح ہم نہیں جاتے بس میں لیکن اس کے باوجود بھی ہماری بے وفائی پر وہ اتنا پیار کرتے گئے اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے دیکھنا میرے بھائیو پانچ وقت وہ ہمیں بلاتا ہے ہم نہیں جاتے لیکن اس کے باوجود بھی اس کی نعمتیں برابر ہمارے اوپر اتر رکھی گئی اور نعمتیں بھی ایسی ہم کھا کھا کے جو ہے نا بس ناشکری کر لگے گا